בחדר הימני למטה, הלקוחה שלי עובדת. במבט ראשוני, האנרגיות שנמצאות בחדר הן אנרגיות מאוד טובות. יש לנו את המספר 1 ויש לנו את המספר 9, ששני מספרים מאוד מאוד טובים ליצירת כסף ולהצלחה עסקית. אבל בהסתכלות על יתר החדרים, אני רואה שיש לי חדר שיש שם את השמונה. ואנרגיה 8 זה אנרגיה של עכשיו כסף, עכשיו הצלחה. במבט נוסף אני רואה שמבחינה אנרגטית יש את ה-מינוס 1 בחדר עבודה ואת ה-פלוס 1 בחדר השני. מינוס אחד מדבר על אנרגיה של תקלות. כל הזמן יש עיכובים קטנים, תקלות קטנות, דברים לא מסתדרים, זה יכול להתבטא בפתאום המדפסת לא עובדת, אז אנחנו צריכים לעצור את הכל ולתקן המתפסת, המדפסת, או המחשב פתאום לא עולה. כל מיני דברים כאלה שדוחים לנו גם את העבודה. לעומת, הפלוס אחד מקנה לנו אנרגיה של שלווה. אז, אז גם בנקודת המבט השנייה שלי אני יכולה להבין שהחדר השני הרבה יותר טוב לי, יותר נחקן יותר טוב על מבחינה של כסף בישתקלות עוד יותר מאמינה בישתקלות על המקום ישיבה קדד אפה שאל אקוחה יושבת אנרגיה של התבạch הקצר לפי אקוחות ומרופפים מופיעה אנרגיה חמש. זה אומר שכסף מגיע, אבל כל פעם שוא מגיע יש זה שוא דגאר. ראינו שבחדר השני, בחדר משרתתנו יותר טוב. מתוך כל המכלול של החדר אני הצבתי אותה גם באזור של השמונה של הקסף עכשיו מהר ובאזור של השלווה שהיא תרגיש עצמה שלמה ושלווה לעשות את הדברים בצורה נינוחה בעסק שלה. בהסתכלות עוד יותר מעמיקה 2016 אם היא ממשיכה לשבת באותו מקום נכנס אנרגיה של 5 אז זה עוד יותר מעצים את האנרגיה המאתגרת מבחינה כלכלית. באזור החדש שאני רוצה להעביר את הלקוחה שלי, ב-2016 יש את האנרגיה של השמון, ואז זה עוד יותר מתעצם, שהכסף יגדל ויפרח ב-2016. להיות במקום הנכון, ולא רק במקום הנכון, לא רק בחדר הנכון, אלא גם במקום הספציפי, זה כמו איזשהו דיכור סיני. אין פה מפלי מים, אין פה במבוקים, אין פה ברווזי מנדרין, אין פה את כל הפסלונים שמוכרים לנו. זה פשוט עניין של דיוק.